בואו נפתור בעיה נוספת, העוסקת בשיגור חפץ, הנוחת בגובה שונה. בנוסף, ננסה להבין ולחשב עוד כמה דברים מעניינים. ננסה להבין מהו וקטור המהירות האמיתי בזמן הנחיתה. שני החלקים, הגודל והכיוון. בואו נניח כאנחנו משגרים חפץ מגובה פני הקרקע, ואנחנו מתכוונים להנחית אותו בזווית די חדה, כאן. נניח כאנחנו משגרים בזווית של 80 מעלות, אוקיי? Okay. הנה זווית 80 מעלות, בסדר? אני אכתוב את זה יפה, שנייה, שמונים מעלות, במהירות של שלושים מטר לשנייה, כלומר זה אורך הוקטור, זה הגודל של הוקטור, ונניח כי אנו רוצים שהוא על המנחת כאן, והמנחת הזה כאן בגובה של עשרה מטרים. נרשום, גובה, h, שווה 10 מטרים. מה שעלינו למצוא הוא מרחק החפץ באמת הנחת על גבי מישור המנחת. אוקיי? Okay. אז אולי כדאי כי נוסיף עוד נתון כאן. מנקודת השיגור להתחלה של המנחת, בואו נניח כי המרחק הזה הוא... שני מטרים. אנו רוצים לדעת באיזה מרחק על גבי המנחת או הנחת. כפי שעשינו בשיעורים קודמים, נפרק את וקטור לשני רכיביו, האופקי והאנכי. ההתקדמות בשיעור הזה תהיה בקצב יותר מהיר, בתקווה כי אתם כבר שולטים בחומר מסוג זה. הרכיב האנכי של הוקטור, רשום, זה שווה לגודל של המהירות הכללית, 30 מטר, 30 מטר לשנייה, כן, הנה, 30 מטר לשנייה כפול סינוס 80, והרחיב האופקי של המהירות יהיה שווה, x שווה לעוד הגודל, 30 מטר לשנייה כפול קוסינוס של הזווית. נזכיר שוב, קוסינוס זווית זה הצמוד חלקי היתר. Okay, אז נדלג על כמה שלבים, בשיעורים קודמים הסברנו אותם עד הפרטים הקטנים. כמה זמן הוא ישה באוויר? זה מה שאנחנו רוצים עכשיו לדעת. אז בשיעורים קודמים ראינו כי ניתן למצוא את ההעתק. נכון? נרשום yeah. אותו כאן. אם רוצה לנו זמן השיה באוויר, אנחנו יודעים כי ההעתק ההתחלתית, כפול... הזמן. נכתוב במקום זה השינוי בזמן, כי טכנית זה יותר נכון. נכון? אז נרשום כפול דלטה t ועוד התאוצה כפול לשינוי בזמן בריבוע חלקי 2. ذو النسخه. بدايه שלנו חו יודים مايا ميروتاه تخلطيت. אנחנו אוסקים בקיוון האנכיה מסומן כאן, לכן המירוטה התخلطית היא זות. זוכרים אנחנו מנסים למצוא את זמנה שיה באביר וזה מודר لدي ארכיב האנכיה יותו בזמן מסוים بوو پוגا بكركا ولو ימשיך לנו יותר. וזה מה שמגדיר את זמנה שיה שלנו באוויר. אנחנו יודים مايا תאוצה. זוכרו אנחנו עובדים לפי המוסקמה כי בממד האנכיי מה לז חייובי ومتا זה שלילי. לכן זה שווה ל-9.8 מטר לשנייה בריבוע. ומהי יהיה היתק הכללי אשר נקבל? אנחנו מתחילים בגובה פני הקרקע, ואנחנו מדברים רק על הכיוון האנכי, זכרו זאת. ההיתק הכללי יהיה 10 מטר. נרשום. 10 מטר. הנה, 10. אז נוציא את המחשבון. ונחשב, 30 של סינוס 80, 30 כפול סינוס 80, קיבלנו 29, נכון? ניקח רק את מה שרלוונטי, 29.54, כל זה כפול השינוי בזמן, זה שווה ל-9.8 חלקי 2, וזה שווה ל-4.9 מטר לשנייה בריבוע, נכון? מינוס, נרשום את זה כאן, 4.9 מטר לשנייה בריבוע, כפול דלתא-T בריבוע. אנחנו יכולים להכסיר 10 משני אגפים, זה ייתן לנו את זה בצורה של משוואה ריבועית מסורתית. יש לנו מינוס 4.9 כפול דלתא-T בריבוע, ועוד 29.54 כפול דלתא-T מינוס 10 שווה ל... נעזר בנוסחה ריבועית כדי למצוא את השורשים ערכי הדלתה t אשר יקיימו את המשוואה u מינוס b, נכון? כלומר מינוס 29.54 פלוס מינוס, ועכשיו מתחת לשורש מ-29.54 בריבוע, b בריבוע מינוס 4 כפול a ששווה ל-4.9 שלילי, כפול שלילי זה חיובי, כלומר 4 כפול 4.9 כפול, סליחה נראה לי כי ביטלנו מהר מדי את uh, סימן המינוס, זה יהיה מינוס 4 כפול a ששווה ל-4.9 כפול c ששווה ל-10, שלושה מינוסים, כלומר רק a כפול מינוס 4.9, c כפול מינוס 10, כן? שני העברים האלה, הסימנים האלה, התבטלו. כל זה חלקי 2a, כלומר חלקי 2 כפול, 2 כפול מינוס 4.8, חלקי מינוס 9.8. כמו שהסברנו בשיעור הקודם, אנחנו מעוניינים בערך החיובי היות וזמן שלילי לא קיים. זה כמו לחזור בזמן אחורה לעבר, אנחנו רוצים ערך חיובי. והיות ויש לנו ערך שלילי במחנה, אנחנו רוצים כי יהיה ערך שלילי גם למעלה. והיות ויש לנו ערך שלילי כאן, אנחנו הולכים לחסר ממנו, ערך שלילי, בטוח כי יהיה כאן ערך שלילי. היות ונחלק אותו במספר שלילי, נקבל ערך חיובי. נתמקד כעת בחיסור של השורש. אתם יכולים לנסות זאת אם תבדקו את האפשרות החיובית, תקבלו את הערך השלילי עבור כל הביטוי. אחרי השיעור אתם מוזמנים לנסות. רק כדי לבדק אנחנו מקבלים תשובה הגיונית. ניקח כאן את האפשרות השלילית. יש לנו מינוס 29.54 מינוס ה... שורש הריבועי של 29.54 בריבוע, פחות 4 כפול מינוס 4.9, זה a כפול מינוס 10c, שזה שווה ל-49 כפול 49. למעשה אנחנו צריכים להציב זאת בסוגריים, נכון? יהיה יותר מדויק. אז בואו נעשה זה פה עם סוגריים, נוסיף בסוף, כפול 49. תיש אמרנו נקבל קנה תחמונת, ואם נחשב נקבל קנה אריח שלילי, נחלק ב-תיש נקודה שמונה, וזה יתן לנו חמיש נקודה ששים ושבעה שניות אחרי שיגאלנו, כן? חמיש נקודה ששים ושבעה. נרשום את התוצאה שלנו. תם יכולים לשמור על יחידות ולבדוק כי יתקבלו המדות הנחונות. אתם תירו כי זה נחון. כל מרצmana שיא כולל באוויר שווה ל נקודה שניות, מה שרשמנו כאן, כן, 5.67 שניות, אבל כל הרעיון מההתחלה היה לחשב כמה רחוק החפץ נחת לאורך משטח הנחיתה, נכון? טוב, אז הרחיב האופקי של המהירות רשום כאן, אנחנו יודעים את ההעתק בכיוון האופקי, נכון? נחשום, הוא למהירות בכיוון האופקי, והיות והיא מהירות קבועה, זה כמו לומר המהירות הממוצעת בכיוון האופקי, כפול השינוי בזמן. כפול דלת-T. אז נרשום 30 כפול קוסינוס של הזווית, קוסינוס 80 כפול 5.67. Uh, לא נכתוב כעת יחידות, זה מטר לשנייה, כפול שנייה, וזה ייתן לנו תשובה במטרים. אוקיי, okay. אז בואו נחשב, כפול 30, קוסינוס 80, נקבל 29.53 מטר. כלומר, העתק הכללי שלנו לכיוון ההופקי הוא 29.53 מטר. נפה, נרשום את זה כאן, מתחת. אבל זהו וקטור, זה ההתק האופקי השווה ל-29.53 מטרים. עד עכשיו ביצענו הרבה פירוקים של וקטורים. בשיעור זה הרכבה של וקטור. ידעו לנו ההתק האופקי וידעו לנו גם ההתק האנכי. הוא שווה ל-10 מטרים, חיובי. אז מה יהיה ההתק הכולל? נרשום זאת כאן. יש לנו היתק אופקי של 29 29.53 מטרים, ויש לנו העתק ענכי של 10 מטר למעלה, נכון? חיובי 10 מטר. מהו העתק הכללי? איך פותרים את זה? אז ניתן להשתמש במשפט פיתגורס. של גודלו של העתק הכללית יהיה של חon אז בוא נרשום זוטקאנ, זה הגודל של הההתק, פובי ארוק. הגודל של ההתק הקלאלי ב-ריבוע שווה ל 10 ב-ריבוע, ו-אוד 28 נקודה 53 ב-ריבוע. נרשום כאן, ואס נוחל ל-לפטור. שנייה, נרשום את זה ב-צבעים מטימים, 28 נקודה 53 לפטור זה זוטקאנ, נוציא שורש ריבועי. משני הצדדים, נכון? אז הוצאנו פה, נקבל את הערך של ההעתק הקולל. יש לנו מתחת לשורש, נעזר כאן במחשבון, הגודל של ההעתק הקולל היא השורש הריבועי של 10 בריבוע, כלומר 100 ועוד 29 ניתן להעזר בנתון הזה ניתן להעזר בתשובה לחישוב הקודם שהיא 29.53 מה שיש לנו כבר פה במחשבון מוזן, נכון? אז זה בריבועה, ונקבל את הקולל של 31.18 נקודה 84 מטרים. 31 נקודה 84 מטרים. אבל זה ארה' וקטור, וזה רק גודל. נדרכש גם קיבון. אחד הדרכים לגדיר קיבון, ילתת את הזווית ימה ציר האופקי. נקרא הזווית הזאת θ. זה הסימן. לצורח חשוף נאזר ביסודות האת נכון? אנחנו כבר מכירים את זה. אפשר בעצם לעזר כמעט בכל הפונקציות הטריגנומטריות, ואנחנו יודעים כי הצל הנגדית היא 10, ואנחנו יודעים כי היתר הוא 31.18, אז מדוע לא לעזר בסינוס? סינוס זה הנגדית חלקי היתר. אנחנו יודעים כי הסינוס של תטא שווה ל-10, נכון? 10 חלקי 31.18. ואם אנחנו רוצים לחשב את תטא, נוכל לחשב את ארק סינוס, הוא הסינוס האופרי משני האגפים. תטא שווה לסינוס האופרי, או ארק סינוס, של 10 חלקי 31.18. נכון? 10 חלקי 31.18. נעזר שוב במחשבון למציאת הערך. במחשבון יש סינוס הופריש, זה בדיוק כמו ארק סינוס, נכון? כלומר, הוא מחזיר לי את הזווית. אם סינוס, זה היה אה, הערך, כלומר, הסינוס ההופריש של 10 חלקי התשובה הקודמת, שהיא 31.18. בואו נעשה פה, זה שווה ל... שוב, אנחנו מחפשים את הזווית שהסינוס שלה שווה ל-10 חלקי 31.18. אז, מה קיבלנו? נירשום כאן יש לנו 18.71 ועשרה נקודה שבעים ואחד מאלות. זה זכוי. כח אנחנו מרכיבים וקטור, לוקחים את הרחיבו והנACHI וארחיבו ועוקי. ומה אנחנו מחשבים? מהו ה-וקטור ה-קללי? השיגור במיקרה הזה זה הוא ה-וקטור ה-קללי. רק להבנה, המסלול נראה משהו כזה. הנה, זה המסלול של האחדת שלנו. רק עכשיו חישבנו מה ההעתק הכללי, אז uh, יש לנו את התשובה לזה, אבל כאשר התחלנו לפתור את הבעיה, חיפשנו, נראה לי, מהו המרחק בו הנחת על מישור הנחיתה. חישבנו את ההעתק האופקי הכולל, ולכן אם אנחנו רוצים את המרחק על המשטח שמתחיל ממרחק של 2 מטרים, זה בעצם 27.53 מטר על גבי המשטח עליו הנחת.